اليوم جتنا بشارة خير بميلاد الزهرة وجيتها يا مرحبا والسعادة غير والكون ينور بطلتها اليوم يجدنا بشارة جتنا بشارة خير ميلاد زهرة وجيتها يا مرحبا والسعادة خير والكون ينوار بطلاتها البيت ينور وغنا الطير يا مرحبا وحيا شوفتها الزهرة زياد ولك تقدير وكل الابيات تحياتها حياتها في زينها طلتها مثل القمر زين وتسوي كل عين شافتها سراتها مثل الملاك بلطافاتها سكر نبات وحلاها غير ويا منا حلاتها ويا سهره زهر حلاتها ويا <تصفيق> العيون يزيدي مبروك جاك الخير ضي عيونك وقراتها هلا هلا هلا هلا يا الشهمية اللي تحب السير صوب المعالي وحزاتها أكرم كريم أكرم كريم بلا تكسير يمناك مثل غيم مدتها ومك حنان هي كرمها غير كل وقفة حازت بطولاتها أهلها للطيب ومك حنان كرمها غير، الوقفة حازت بطولتها، من عزوة مكر من الغير، الا الصغير علي مكانتها، من عزوة مكري من الغير، الا الصغير كانتها مكانتها، ورختني راجع صير متعلق في مسيرته، متعلق عساها بخير تدوم دايم سعادتها يحفظها ربي وعساها بخير تدوم دايم سعاده